זה ממש מסקרן כמה תאוצה חובת טייס במטוס כאשר הם צריכים להמריא מנוסת מטוסים. אז בדקתי קצת סטטיסטיקה באינטרנט, וזה כאן מימין, זו תמונה של FH18 Hornet. יש לו מהירות המראה של 260 קילומטר בשעה. מרשים. אז אם אנחנו רוצים שזאת תהיה מהירות, 260 קילומטר לשעה בכיוון הזה, זה מומריא מנושאת המטוסים מסוג נימיץ שנמצאת כאן, גם בדקתי וגיליתי שמסלול ההמראה, או יותר נכון להגיד מסלול ההזנקה, משום שהמטוסים האלה לא ממריעים רק בעזרת הכוח שלהם. המוטריפים שלהם אכן פועלים, אבל הם גם נורים קדימה, כך שיוכלו להעיץ מהר מאוד ולהמריעים מהמסלול הקצר יחסית של נושא את המטוסים. אז אורך מסלול ההמראה של נושא את המטוסים זה 80 מטרים, והם אמריעים ממש מכאן. נחמד, לו, ואז הם באים והם נוחתים כאן. אבל יותר מסקרנת אותי ההמראה. אז בואו נ בואו נמצא את התאוצה, ומזה נמצא כמה זמן זה לוקח לו לעוף ממשטח ההמראה. נשים את כל המספרים במקום אחד. מהירות ההמראה נקרא לזה, היא 260 קילומטר לשעה. נרשום את זה. זו אמורה להיות המהירות הסופית, כאשר אנחנו מומריים, מתנתקים מהרצפה עם כולנו במטוס. המירות ההתחלתית תהיה 0, ושוב נשתמש במוסכמה שמציינים את הכיוון של הווקטור במספר עצמו. מספר חיובי, משמעו שאנחנו בכיוון ההמראה. מספר שלילי מציין שאנחנו בכיוון ההפוך. המהירות ההתחלתית היא 0, נסמן את זה כבקטור כאן, והמהירות הסופית כאן 260 הידוע של מסלול ההמראה. לכן נרשום את זה במטרים לשנייה, ויש לי תחושה שזה יהיה קל יותר כך להבין, כאשר נדבר על תאוצה באותן יחידות. אם נרצה להמיר את זה לשניות, נשים את השעות במונה, זו שעה אחת, וזה מתבטל עם השעה הזו, זה שווה ל-3,600 שניות. פשוט נרשום 3,600S. כעת, אם נרצה להמיר את זה למטרים, אם 1,000 מטר שווה ל-1 קילומטר, נכון? אנחנו יודעים את זה. האחד קילומטר הזה יבטל את הקילומטרים האלה, שכאן, תמיד כאשר אתם עושים א�мара בנחידות, צריך לשים לב שזה יוצא הגיוני. אם אנחנו נעים 260 קילומטר לשעה, בטח נע büyνοים הפחות קילומטרים בשנייה, כי שנייה זו יחידה קצרה יותר משעה, בכמות של זמן. משום אנחנו מחלקים ב-3600. אם אנחנו נעים כך קילומטרים בשעה, אז אנחנו נענו מספר גדול יותר, הרבה יותר גדול של מטרים, באותה שעה, של זמן, משום כך אנחנו מכפילים פי אלף. כאש נחון, וنحن נישארנו ב-260 כפול 1,000 חלקי 3600 600 מטרים לשניה. נשלוף זה, מחשבונן, נאמן, וنחשב כמה זה יוצא. בוא נירא. יש לנו 260 כפול 1,000 חלקי 3,000, חלקי eh, 3,000, אוקיי? Okay, אז פשוט נעגל את זה ל-72, כי אלה כמות הספרות המשמעותיות שניתן להניח במקרה הזה. זה 72 מטר בשנייה. כל מה שעשינו כרגע זה להמיר את מהירות ההמראה, לכן זה 72 מטר לשנייה, זאת צריכה להיות המהירות הסופית אחרי ההעצה. כעת נחשוב מה יכולה להיות התאוצה אם אנחנו יודעים את אורך המסלול, ואנו נניח שישנה תאוצה קבועה כאן רק כדי לפשט את הבעיה מעט. אז מה צריכה להיות התאוצה הקבועה? בואו נחשוב על זה קצת. סך הכל, ההעתקה, נעשה את זה בסגול, סך הכל, ההעתקה תהיה שווה למהירות הממוצעת, נכון? למהירות הממוצעת, כאשר אנחנו מעיצים כפול ההפרש בזמן, או כמות הזמן שלוקח לנו להעיץ. נכון? זה Δלתא-T. כעת, מה מה מהירות הממוצעת כאן? זאת תהיה המהירות הסופית שלנו, ועוד. המהירות ההתחלתית חלקי 2, זה הממוצע של המהירות ההתחלתית והסופית. אנחנו יכולים לעשות זה רק משום שאנחנו מתעסקים בתאוצה קבועה. מה השינוי בזמן שלנו? אנחנו יודעים את זה כבר. השינוי בזמן זה כמה זמן שלוקח לנו להגיע למהירות הזאת, או דרך אחרת אה, לחשוב על זה. אה, זה השינוי במהירות חלקי התאוצה שלנו. אם אנחנו רוצים 10 מטר בשנייה, אה, או שאנחנו... מנסים להיות 10 מטר בשניה מהירים יותר, ואנחנו מעיצים בשני מטר בשניה בריבוע, זה ייקח לנו חמש שניות. אם אתם רוצים לראות את זה כתוב במפורש בנוסחה, אנחנו יודעים שתאוצה, כן? תאוצה שווה לשינוי במהירות, חלקי השינוי בזמן. מחפילים לשני אגפים בשינוי בזמן, ומחלקים לשני אגפים בתאוצה, נעשה את זה, יאללה, נחפיל בשינוי בזמן ונחלק בתאוצה. נפוא נחפיל בשינוי בזמן ונחלק בתאוצה, ומה נקבל? אלה מתבטלים, נכון? ואז גם זה מתבטל, ונשאר לנו שינוי בזמן שווה לשינוי במהירות חלקי התאוצה. שינוי במהירות חלקי התאוצה. מהו השינוי במהירות? השינוי במהירות זה יהיה שינוי במהירות אה, חלקי התאוצה, ה partially במהירות זה אותו דבר כמו המהירות הסופית שלנו, פחות המהירות התחלתית. וכל זה חלקי התאוצה. נוכל לשכתב את הדלת-T הזה כמהירות הסופית, פחות המהירות ההתחלתית, חלקי התאוצה. ורק על ידי האמרה הקטנה הזו, שעשינו עכשיו, אנחנו מקבלים תשובה די מגניבה. אם פשוט נפתור את המתמטיקה, ואני אכתוב את זה גדול יותר, שמתי לב שהכתב שלי נהיה קטן, אפשר לבטא את ההעתקה שלנו בעזרת שני אלה. ומה שמגניב בזה, אני פשוט ארשום זה כך, זה מירוטה הסופית ועוד מירוטה תחללית. כפול המירוטה הסופית, כפול המירוטה הסופית, פחוט המירוטה התחללית. כל זה חלקי שתיים. כפול התוצאה שלנו, התוצאה כבויה המשוורת שלנו. אתם מתוחזרים מי שיעורי אלגברה? זה מקבלת את צורה א ו- ב, כפול א, פחוט ב. אז זה שווה ל. נכון? אפשר להכפיל את זה, ואפשר לראות את זה שוב ברשימת האלגברה יצטיינו, איך לכפול שני בינומים כאלה. החמוניה הזה כאן, נרשום את זה בכחול, הוא יהיה שווה למהירות הסופית בריבוע, פחות המהירות ההתחלתית בריבוע. זה ההפרש בין מרובעים. אפשר לפרק את זה לסכום של שני העברים, כפול ההפרש, ההבדל של שני העברים, כאשר אנחנו מכפילים את שני אלה, פשוט נקבל זה חלקי פעמיים התאוצה. خان هشام ما الشيء ما شيء يفه كان زي اطلחנו لاسيق التنسخه اللي متسكت بهتكه المهارات الصفيه والمهارات الهتلالتيه والتوعه نحن يؤدين ما هم كل الهو تص שלנו هي 80 متر نحن يؤدين ش 80 متر نحن يؤدين שלנו לפני אנחנו יודעים שהמהירות ההתחלתית שלנו היא 0 מטר בשנייה. נוכל להשתמש בכל המידע הזה כדי למצוא את שלנו. אתם יכולים אולי לראות את הנוסחה הזו, ההתקה או המרחק, אם משתמשים רק בגרסה הסקלארית, ואנחנו כל רגע חושבים רק בגרסה הסקלארית. אנחנו על של כל אלה עבור הסרטון הזה, אנחנו רק מתעסקים עם מימד אחד. אך לפעמים נראה את זה כתוב כך, לפעמים נחפיל את אגפים, P2A, ונקבל משהו כזה, כאשר יש שתיים כפול הגודל של התאוצה, כפול הגודל של ההתקה, שזה אותו דבר כמו המרחק, זה שווה למהירות הסופית, הגודל של המהירות הסופית בריבוע, פחות המהירות ההתחלתית בריבוע, נרשום את ולפעמים בספרים מסוימים רשמו את זה כשני AD שווה ל-VF בריבוע פחות, ו-I בריבוע, וזה נראה כמו משהו מסתורי זה לא כזה מסתורי. פשוט גזרנו את זה מהעתקה או מהמרחק, אם פשוט חושבים על כמות סקלארית, זה שווה למהירות הממוצעת כפול השינוי בזמן. עד עתה עסקנו לעצמנו נוסחה מגניבה, שלרוב מסיקים אותה בשיעורי פיזיקה. אבל כעת ממש את התאוצה שטייס חווה כאשר מומרים מנוסט מטוסים מסוג נימץ. זו השאלה המקורית שלנו. יש לנו 2 כפול התאוצה, כפול המרחק, זה 80 מטרים, כפול 80 מטרים. זה יהיה שווה למהירות הסופית בריבוע. מה סופית? המהירות הסופית? 72 מטר בשנייה. אז 72 מטר בשנייה בריבוע, כל זה בריבוע. פחות המהירות ההתחלתית, המהירות ההתחלתית שלנו במקרה זה אפס, לכן זה פחות אפס בריבוע, שזה פשוט אפס, לכן לא צריך לרשום את זה. בכדי למצוא את התאוצה, כדי למצוא את התאוצה, פשוט נחלק, זה אותו דבר כמו 160 מטרים, נחלק את שני הגפים 2 כפול 80, נקבל תאוצה שווה ל-72 מטר בשנייה בריבוע, חלקי 2 כפול 80 מטר. חלק 2 כפול 80 מטר. מה שנקבל, זה, אני ארשום את זה בצבע 1, זה יהיה 72 חלקי 160 יש לנו במחנה, כפול, מה יש לנו במונה, מטרים בריבוע, חלקי שניות, תחמלים את היחידות בריבוע, ואז נחלק במטרים. כפול, נעשה זה בכחול, כפול 1 חלקי מטרים, נכון? כי יש לנו מטרים במחנה, ולכן המטרים בריבוע, במונה, במטרים במחנה הזה יצטמצם ונקבל מטר חלקי שנייה בריבוע, שזה מגניב כי אלה היחידות של תאוצה. נשלוף את מחשבון מהכיסה האחורי, ונחשב את התאוצה המדויקת. עכשיו ניקח, אה, אופס, זה, זה 72 בריבוע כמובן. נשומת זה. זה יהיה 72 בריבוע. לא לשכוח את כל העניין, זה 72 בריבוע חלקי 160. יש לנו כאן, ואפשר להשתמש במספר המקורי, שחישבנו כאן קודם. נעלה זה בריבוע ונחלק... ב-160, חלקי 160, והיא נבדוק שתי ספרות משמעותיות, קיבלנו 33, קיבלנו שהתאוצה שלנו, התאוצה שלנו כאן, היא 33 מטר לשנייה בריבוע. רק כדי שתבינו את גודל התאוצה, אם למשל אנחנו נופלים חופשי, נפילה חופשית מעל כדור הארץ, כוח המשיכה יעיץ אותנו לקרקע, אתם בקמה בכמה? זה G. הג'י הזה יהיה שווה ל-9.8 מטר לשנייה בריבוע. כלומר זאת תאוצה P3 יותר גדולה מאשר כוח המשיכה של כדור הארץ שיעיץ אותנו אם מצוק למשל. דרך אחרת לחשוב על זה היא שהכוח, ועוד לא התעסקנו הרבה בכוח, נדבר על זה יותר לעומק uh, בהמשך, הכוח שהטייס הזה ירגיש יהיה P3 יותר גדול מקוח המשיכה, יותר משלושה G. נכון? זה יהיה בערך כ-30 לשנייה בריבוע, ואפילו קצת יותר. האנלוגיה הזו למה שהתייס uh, ירגיש, כאשר הוא יושב למשל על הכיסא הזה, בכיסא הטייס, נגיד, זה הכיסא, והוא יושב על הכיסא, אני נסה לצייר אותו, הנה הוא יושב על הכיסא, זה הטייס התותח יושב פה על הכיסא, מטיס את צער לו ראש, פרצוף, הכוח שהוא ירגיש בזמן שהדבר הזה מעיץ אותו קדימה ב-33 מטר לשנייה בריבוע, זה ירגיש מאוד דומה, הוא היה שוכב על הקרקע, כן, שוכב על הקרקע של כדור הארץ, אך שלוש פעמים יותר כבד, כן, פיש שלוש, שלוש פעמים, או אם הוא היה אה, שוכב, או את היית כח. כך נניח שזה את, אלו הרגליים שלך, אלו הפנים. ואלו הידיים, אני אצייר את הידיים שלך כאן. ואם היו עוד שני אנשים מואמסים עלייך מלמעלה, אני רק מנסה שתבין אם מה פה, כך תרגישי אפילו קצת יותר משני אנשים, תחושת המאיחה הזו, כל הגוף שלו ירגיש שלוש פעמים יותר כבד ממשהו, אם הוא סתם היה על החוף נגיד. אם כן זה ממש מרתק, לדעתי. אה, עוד שאלה, שמעניין לעסוק, נשאל את עצמנו כמה זמן ייקח למטוס לירט החוצה, להמריא החוצה מנושאי המטוסים. אם הוא מעיץ ב-33 מטר לשנייה בריבוע, זה מה שמצאנו עכשיו, כמה זמן ייקח לו להגיע מ-0 ל-72 מטר לשנייה. אחרי שנייה אחת הוא הגיע ל-33 מטר לשנייה, אחרי שתי שניות הוא הגיע ל-66 מטר לשנייה, לכן זה ייקח קצת יותר מ2 שניות. ניקח לו רק קצת יותר משתי שניות, נוכל לחשב את זה בדיוק אם אתם רוצים, ניקח 72 מטר לשנייה זה ב-33, זה ייקח לו 2.18 שניות פחות או להמרי להמריא מנושא את המטוסים הזו.